Dobrý den, já vás vítám tady u nás v lokále. Nacházíme se vlastně u zadního vchodu naší restaurace a snažíme se hlavně vařit i z lokálních surovin, jo, co je možné někde od nějakých menších dodavatelů z farmy dodat, tak z toho vlastně tady vaříme. Jo, takže určitě asi máme pivo jedno. A jaký máte? Máte pozem? Černý kozla. Jo, takže máte buď pozem nebo Černý kozla. Tak, abych bych no. My si můžeme malý teda. Tak, já tam prosím. Jídlo si vybereme ještě. Říká se, že vlastně pivo máme jedno z nejlepších v Praze. Nechci se úplně takhle chlubit, ale uh, lidé nám říkají, že je to tak. Tak jo. Co si dáme? Třeba, já, přemýč, já, přemýšlím, preško, já přemýšlím, že bych dal polévku teda. Když si dal Pol, polévku? Polévky jsou takový, tak říký typický, český, typický český, český. Český. No, no, no. dávat. Říká se, že polívka je. Polívka je špunt a maso nebo hlavní jídlo je Grunt. Což znamená, jako, že polívka je taková příprava jako předkrm pro hlavní jídlo. To je říká logička Takže já bych si možná dal polévku, ale mohli bychom k tomu zkusit něco. Uh, já si dám ta, také z těch předkrmů, to jsou opravdu taky klasický český všechny, ale myslím, že pražská šunka s křenem, to bude, to bude dobrý. No, tak dáme si to. Můžeme to vyzkoušet. A, a, hlavní, a hlavní jídlo, máš nějaký vybraný? Já nevím, ale jako buď bych si dal třeba toho pstruha. To jo, no taky jsem na něj koukal, no. A nebo guláš. Gu taky jsem si říkal guláši. No my teda vaka, to možná třeba ten guláš. Guláš by se měli určitě. Guláš takhle. Jako Jasně, to je typický typické ty české. No. A my bysme tam se chtěli dát nějaký předkrm. Je to taky, takže. Neměví odbornou pražskou syn, konejou variace. Tak. My jsme my jsme právě. No, my jsme, jsme koupili si A mm -hmm. um, a polé, a polévku. No. A... A, polévku. A... a polévku máme tak, děškovou, květákovou a nemozet s domácími výtvrami. Abych viděl to tu sličí s těma domácími nudlemi. A Já si dám asi s nebo... hmm. tu... jsme to ještě, ještě nějaké extra talíře na, na tu šumku, kdy bychom mohli rozdělit. Aha. No a hlavní jídlo, my jsme, si nám něco poradíte, ale my jsme si přemýšleli o tom guláši. A ještě ten pstruh jsme se bavili si, co byste doporučila z toho. A to je výborná, to se dneska pak povedla, hmm. nebo tam maďarský guláš je trošku pikantnější, jestli nevadí, jak máte Vadí, rádi. Ne nevadí. A potom tam ještě máme na Express třeba třeba líčka na hrášku s vařeným bramborem, to jsou vynikající. No, jo, ta svíčkova zní docela dobře, No, já bych se sklidně dal. ale co bys si dal? No já bych, já jsem si chtěl dát smažený sýr, aby řekl pravdu. To je tady nejpopulárnější jídlo. Ten tak jo, tak, je a, tak já bych se odál teda, no. Stala s svážný bramborem určitě, že jo? Neborši kaši. No no, s tou kaší to je takový zvláštní, ale dal bych si raději kašit, ale ne. To, no. to zvláštní, ale dělá to dost. <laughs> tak jo, tak ne, já to a když to A Já bych si dal cít ten maďarský guláš. Maďarský guláš. Byte chtít vidlík houskový bramborový nebo můžeme nabíhat. Variaci. Tak super. Tak to je skvělý. Ty to zatím všechno. Ano. Jo, tak děkujeme vám. Tak, na zdraví. na zdraví. Na setkání po jo. další době. <laughs> já, já už mám dost slušný hlad. Já taky, no. Vlastně veškerá, veškerá jídla, které si tady dáte, uh, známe od malička, jako já. Třeba moje babička vlastně vařila tyhle jídla, já jsem na ně vlastně zvyklý, už od mala. Vaříme tady z čerstvých surovin. Česká jídla taková, jaká se vařila za starých časů, za dob našich babiček. Jo, tak to můžete jako nějak... Ano, ano. To je pražská šumka. Ano, super. Díky moc. Dobrý den. Mám tady pro vás dvakrát lepnu, jednou květákovou a jednou se tyčí takže květáková tady. Tam květáková tam. Oh, to je páná herně. Slepičívá. To mám já. Je to chutná, pánové? Skvělý, děkujeme. To je páná ta polévka. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Znači to Jo, dobrá, ano. Jaká je ta? Květáková? Zprv, hm. vynikající. A ta dažumka je taky dobrá. Jo, ta je to super. Hlavně ten ten, ten křen s tou. To je dobré, no. no. Je to taková křenová smetanová umáčka, nevím jako přesně, co v tom je, ale... Hmm. Znám opravdu jako... Na zdraví. Na zdraví. a <laughs> mix Jo, jo to je tady. Dobrou Děkuju. Panát herně. Super. Díky. Uhum. Tak jo, tak dobrou chuť tam. Dobrou chuť, jo. Chceš to ochutnat? Jo no, ochutnil bych kousek. A dá nějaký aby... No, jak to No, jak to máme nějak chci tam. To trošku. Nebo podni celý kousek. To je velký kousek, se rozpadá úplně, můžu poseknedlíku. líku. musíš, že ochutná i smažený sír, ale... Ještě no. To musíš, ale ochutnat smažený sír o, taky. To vomáčka tak... hmm? hmm. hmm. je dobrá. Bramborovou kaši jsem asi nikdy smažný sýr neměl. Já taky ne. Já si myslím, že to je pro mě jako premiéra teda. Jo. Taky zvláštní. A tady máš že jo? Jo, to je ta tatarská. A s tou je taky zvláštně, není to špatný ta no. Ono je hrozně jemňouká. Pak dobrá. Hmm. Ale vyšlo z to jako s ranolkama, no. nebo, hmm. nebo třeba s bramborama, A to s bramborama, nemáme se rád jako samotné brambory, Ale takže... Tak je fakt dobrá, myslím. je no. taková. První lokál se otevřel vlastně tady v dlouhé ulici. Je to lokál Dlouhá, další pobočky se otevřely na malé straně, to je lokál Bílé Kuželky, tady je další lokál Hamburg, lokál Stromovka. Lokálku Nratice. Taky jsme expandovali do Plzně a do Brna.